Doncs soc Ferran Calatayut de Núbelo i en primer lloc m'agradaria felicitar els Puntic per, aquests, uh, per aquest 10 aniversari i, i evidentment doncs, intentar construir en conjunt aquest uh, motor de creixement que, i motor de generació de treball que ens ajudi a, a millorar una miqueta aquesta situació.